کے جاتے ہیں اور ان کا انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا کس نے کہا تھا کہ ازان بج رہا ہے ازان کے دو منٹ سانس لے لو ابھی میں نے آپ سے اور دو آخر میں دو تین بڑی ضروری باتیں کر رہی ہیں میں نے آپ سب کو تیار کرنا ہے اسلام آباد کے لیے اور اس میں ہمارے خاندان بھی آئیں گے فیملیز آئیں گی سب سے زیادہ میرے دلیر نوجوان آئیں گے اور پختونخوا کیونکہ آپ اسلام آباد کے سب سے قریب ہیں تو مجھے سب سے زیادہ میں پختون خواہ کے لوگوں کو وہاں دیکھنا چاہتا ہوں اور میرے لیے نہیں آنا آپ نے آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے آنا ہے آپ نے قائد اعظم کا پاکستان بنانے آنا ہے ہو گئی آزان اچھا جی نوجوانوں سنو ذرا میری بات اب میں اپنی بات کی ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں